Συγνώμη. Συγγνώμη! Γεια σας. Μήπως ξέρετε ποιο είναι αυτό? Αχ, όχι, συγνώμη. Δεν ήταν ποιο σπάρκα, Μίσο λεπτό να πάω δίπλα να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Καλά, να σπάω Συγγνώμη. Συγγνώμη, γύρω να θიშουμε. Έλα. Έστειλε. Πραγματικά δεν έχω χειρότερο. Ναι, βλακία που έβαλαν έτσι τα τραπεζάκια δεν έχει πρόσβαση. Όχι μόνο αυτό. Δεν έχω χειρότερο από το να μ αρπάζει κάποιο και να αρχίσει να με σπρώχνει τα καλά καθήμενα. Εντάξει, να βοηθήσει ήθελα το παιδί. Αχώθηκε. Δεν νομίζω να έχει κάτι πρόθεση. Μην υπέθυσαι ότι θα είναι βοηθητικό. Άμα θε να βοηθήσει, ρωτά. Mm. Δεν αρπάζει τον άλλον και αρχίζει να τον σπρώχνει. Λε κι είναι καρό τη οικοδομή. Mm. εσύ τώρα καθώ περπατά να αποφασίσει ένα περαστικό να αρχίσει να σε σπρώχνει για να πα πιο γρήγορα. Κάπως έτσι να εδώ την που το κάνουμε χωρίς τη θέλησή μου. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Σε επιθυμίσα πολύ. Και εγώ. Ενώ να σε μια αγκαλέτα. Κάπο, εδώ η φίλη μου η Γεωργία. Δουλεύουμε μαζί. Χάρηκα. Και εγώ, πολύ. Τι θα πιούμε. Έχει τη μονάδα. Ναι. Ωραία, μια μονάδα. Ε, εγώ θέλω να δίνω τη δουλειά. Ναι, Και εγώ. Τέλειο. Για πες, πώς είσαι. Εντάξει, χαλάστηκα λίγο, αλλά οκ. Okay. Είσαι πολύ όμορφη. Και τέλειο στυλ. Ευχαριστώ. Ξέρεις, κάθε φορά που είναι να κυκλοφορήσω εντελώς μόνη μου και έχω να διανύσω απόσταση μέχρι τον προορισμό μου, συντοπιώ τις δυσκολίε αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που είναι σε αμαξίδιο. Α πούμε, ένα τυφλό ή ένα γονιό που έχει να πάρει το παιδί βόλτα με το καροτσάκι. Ναι, σίγουρα είναι δύσκολο. Αλλά φαίνει μια χαρά. Φαίνει τόσο δυνατή. Μπράβο. Καλά είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε ξανά έξω μαζί. <laughs> πώ είσαι, πώ πάει, ε, Τελικά τι έκανε χθε. Βγήκατε με την Ειρήνη, Μάθαμε τι έγινε. Δεν βγήκαμε τελικά. Είχα να πάω στο φυσικό <laughs> μου το απόγευμα για να μου δείξει κάτι καινούργιε ασκήσει και άρχισα να πάω σπίτι. Καλά. Ε, ε, μιλήσατε όμως μετά, ε. σου είπε ότι είναι... Όχι. Ήμουν πολύ κουρασμένη. Ο φυσικό μου μου έδειξε κάτι καινούργιες ασκήσεις. Ενδυνάμωσης χεριών. Πολύ ζόρικες. Και δεν είχα κουράγιο μετά. Ελπίζω να μην χώρισαν τελικά ο Κώστας και η Ειρήνη. Κρίμα είναι. Κατά άλλα. Δεν ξέρω. Προσπάθω να είμαι δυνατή. Βέβαια... Όσο και να προσπαθώ εγώ να είμαι δυνατή και να προσαρμοστώ στα νέα δεδομένα, συνειδητοποιώ ότι ο κόσμος γύρω μου δεν καταλαβαίνει τι βιώνω. Έλα, σταματα ο, ο κόσμος συνέχεια προχωρά. Γίνεται πιο προσαρμοστικός. Προσαρμοστικός. Παρακά σας. Ευχαριστώ. Έχω κι εγώ μια εξαδέρφη που είναι σαν απειρικό. Αλλά αυτή δεν μπορεί να κουνήσει ούτε τα χέρια της. Ε, κατά άλλα. Πώς είσαι, για πες. Ας μιλήσουμε για κάτι άλλο. Ναι, ας μιλήσουμε για κάτι άλλο. Κατά κατατάλα, άλλα... Κατά Όλα τέλεια. <συμίλιο> Κατά άλλα, όλα τέλεια. Κατά όλα τέλεια. Κατά ξύπνησα σήμερα και ξεκίνησα να έρθω να βρω τη φίλη μου. Πάρκαρα κοντά στο καφέ και μπήκα από την πιο κοντινή μου είσοδο, αφού κανένας δεν μου έκλεισε το δρόμο. <συμίλιο> θα πανέμορφη. Ο σερβιτόρος δεν έσπρωξε το αμαξίδιο, στερώντας μου την αυτονομία και την αξιοπρέπειά μου. Μετά κάθισα με τη φίλη μου και μου γνώρισε τη φίλη της, η οποία δεν με κοίταξε με λύπηση, ούτε έλεγε υπερβολές για να με κάνει να νιώσω καλύτερα. Η φίλη μου δεν προσπαθούσε να αποφύγει κάθε συζήτηση για την αναπηρία και τα συναισθήματά μου, αλλά άκουγε με προσοχή κάθε νέο σχετικό με την υγεία μου, με ρώτησε για την επίσκεψή μου στο φυσικοθεραπευτή, προσπαθούσε να δει αυτό που βιώνω μέσα από τη δική μου ματιά. Μετά μιλήσαμε για τα προσωπικά μας, γελάσαμε, με μπύρε και κλείσαμε τα εισιτήρια για τη συναυλία του σαβάτου. Η αναπηρία μου ήταν εκεί, αλλά όχι ως το επίκεντρο της συζήτησης. Είχαμε πολύ σημαντικότερα πράγματα να πούμε. Όπως για παράδειγμα ότι ο κόσμος βελτιώνεται αν όλοι συνειδητά μπαίνουν στη θέση του άλλου ατόμου, το ακούνε και το καταλαβαίνουν χωρίς σύκτο, σεβόμενοι την κατάσταση, την αξιοπρέπεια, τις ελευθερίες και τα δικαιώματά του. Αυτό είναι πραγματικά ενσυναίσθηση.